Errankok, Madril hartu ezin duela ikusirik, Iparraldeko kanpainari hasiera ematen dio. 1700-in hogeita amazazpiko udaberri zen, Otsandio, Durango, Gernika eta bestelako bombardaketekin. Ekainaren imeretxian, Bilbo erortzen denean, Euskadin gerra maitutxat ematen da. Aipatutako Iparraldeko kanpaina Mola generaleran agindupean, martxoaren hogeita maikatik aurrera biziagotu egiten da durango bombardatzen den egunean. Gernikako bombardaketarekin bere une garrantzitsuena eta simbolikoenera aliegatzen da.